Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні субота, 10 грудня 2022 року, а в Україні уже 290-й 290 день великої повномасштабної війни, яку Росія принесла на нашу мирну землю. Знову вчорашній день і оця остання ніч, яку ми щойно пережили, були дуже важкими для України. На фронті йдуть важкі бої. Особливо найважчими вони є на Луганщині і Донеччині. Ми кожного дня з подивом спостерігаємо за мужністю наших воїнів, які не дають шансу ворогові захопити ані клаптика української землі. Ми дякуємо нашим збройним силам України за те, що ми живі у цей ранок, що ми можемо працювати для добра нашої батьківщини. І ми особливо молимося за наших мужніх захисників, які ціною власного життя закривають нас від вбивчого ворога, який прагне наступати. Так само Ворог активно атакує наші прикордонні райони, зокрема, вчора постраждала Сумщина. Цій ночі ворог атакував так званими дронами камікадзе південь України, зокрема, Одещину. Було пошкоджено багато важливих елементів життєвої інфраструктури Одещини. Тисячі людей опинилися без доступу до електроенергії. Так само в чергове було знищено, щойно відновленню інфраструктуру, постачання електроенергії у нашому славному Херсоні. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Сьогодні я хочу продовжити наші роздуми і, знову ж таки, е, скерувати наші слова вдячності, підтримки і благословення українській молоді. Бо справа захисту батьківщини сьогодні стала в Україні загальнонаціональним молодіжним рухом. Тобто молодь стала на захист своєї батьківщини. Якщо не, не зброї в руках, то е, е, в спільнотах волонтерського руху. Але це молодь сьогодні в основному взяла на себе тягар захисту своєї батьківщини. І тому ми всі разом мусимо нашу молодь любити, підтримувати, супроводжувати. Кожного разу, коли ми прислухаємося до нашої молоді, коли ми разом з нашими дівчатами і хлопцями мріємо про майбутнє, Україна стає щораз то оптимістичнішою, і обновляється, як орел юність твоя, каже сьогодні до усіх наш, нас псалмопівець. Для того, щоб підтримати нашу молодь, мати церква і учителька намагається з нашою молоді ділитися своєю вірою в Бога. Бо це і та сила, яка робить наших молодих людей непереможними. Надає їм Оптимізму розширяє їхні життєві горизонти, надає їм моральні орієнтири для їхнього життя. Віра в Бога, християнська віра – це є релігія відносин. Відносин Бога і людини – це є певний спосіб, як будувати стосунки між людьми в ім'я Боже. Ми знаємо, що Бог шукає людину. Тому кожному хлопцеві, кожній дівчині, хочу сьогодні сказати, Бог шукає за тобою. Бог хоче бути близько. Хоче тебе підтримати. Хоче тебе надихнути. Хоче тебе навчити, що таке справжня свобода. Але водночас людина має шукати Бога. Бо часом Бог є ближче до нас, аніж ми до самих себе тому кожна людина зокрема молода людина має природні прагнення до Бога тому що зокрема молодь відчуває потребу справжніх і високих стосунків які б втілювали наші ідеали в нашому конкретному житті але часом так стається що маючи природні прагнення до Бога молода людина не знаходить його в тій чи іншій, навіть церковній інституції. Бо коли молода людина приходить і шукає за справжніми стосунками, а зустрічає релігійних бюрократів або просто черзвих людей, які ті стосунки самі не живуть, не вміють їх відкрити до наших молодих людей, то тоді молодь почуває себе зрадженою, відкинутою, а часом навіть забутою. Тому-то для багатьох молодих людей, якщо йдеться про холодну церковну інституцію, тоді вона для них нічого не означає. Але молодь відкрита на особу Ісуса Христа. Яскраву і успішно представлену. Зокрема, коли вони бачать у своєму духовному провідникові, навіть у своїх рідних і близьких людей, які самі живуть глибокі стосунки з Богом, тому церква не закривається на собі і не може закритися лише на якійсь інституційній своїй частині. Церковна спільнота покликана будувати стосунки і таким чином представляти, уприсутнювати, відкривати справжні обличчя Ісуса Христа для сучасної молодої людини. Хочу сьогодні обійняти усіх наших молодих хлопців і дівчат, і відкрити вам обійми вашої церкви. Знайте, що в тих обіймах ви будете почувати себе затишно і певно. Ваша мати-церква вас завжди любить, ніколи не засудить, але підтримує і хоче бути сьогодні разом з вами». Сьогодні хочу особливим словом звернутися до наших людей, на, вірник нашої церкви на окупованих територіях. Ми знаємо, як вам сьогодні там важко. Окупанти розгромили наші парохії в Бердянську, в Мелітополі, депортували, арештували ваших душпастирів. Ми сьогодні молимося за звільнення отців Івана і Богдана в Бердянську. Але я знаю, що ви, брати і сестри, мене щодня чуєте. Знаєте, що ви не є забуті і не є покинуті. Як маєте можливість, збирайтеся на читання Божого Слова, на спільну молитву. Якщо можете, беріть участь в богослужіннях онлайн. У кожній літургії ми особливо, Пам'ятаємо про вас в молитві і за вас звершуємо євхаристійне жертвоприношення. Як не маєте можливість причащатися щодня, то приступайте до духовного святого причастя. А Господь прийде до вашого серця, зігріє вас і покаже, як нам далі будувати наше християнське життя навіть в на таких драматичних обставинах війни. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті! Благослови наше військо! Боже, обдаруй нашу батьківщину Україну Твоїм справедливим небесним миром! Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!